Somos na ora, s varukon migami, se na mordoval, s na Práni ročko moja, to si mi pomáhala Stala so porozet, sa pozerala Stala soboroza porozet, aj sa pozerala Ročko moja, tsa nepozeraj, rádi, ročko moja, tsa nepozeraj, keď jesku mi všla, tak oni poháňaj, keď je mi všla, tak oni poháňaj. Prídu sa i domi dievčatko malučká, prídu sa i domi dievčatko malučká.